اګه د جمال تریکی یو ویډیو وکړه ته لپاره موږ مرتې کې یو کورنې معامله لا ولا د کورنې مسله ولا نو هغه aka ورارو ز خیر داس خبر به یې نو په ډیر خبر خو ایم خبر نو په هغه کې بیا څوک را سو د یو کور چلور زنانی او دوه نارینه چې دی هغه مډوکړو هغه مطلب د دې دنیا سره رخصت کړو له یعنی په یو کور کې چلور زنانی دوه نارینه و جل کیږي اغم د خپل لاسه د خپل کور د خپل د کور د اپرادو په مابین کې دا خبره یعزانو دوه درنه څنګه مسله تاسو درو وسنه یاورې دغه کی حال د د الله رسول به د کاپیرانو زنانې هم نوشتلی نه وسحبو ته هم دا امر ول هغه یو خار جنګل راغله د ځانت خبره ده سپنجورو مشران او د مذهب چې کوم مشران دي زنانې کښې ما شومان قطعا د رسول اجازه چده هغه نور کولم لیکن زما استاد پرشار کې داسې ماموله پیشېږي د نه خبرې سره د مامولي خبرې سره د ډېری کمې خبرې دا ساده مسلې چې دغه پیشېږي دا, دا ولې اوول خبره داد عاجزان په مشک انسانیت نشته جمال طریق ویل چې په ډیر شارک چلويش لکه کساندی علما چېری دي مشران چېری دي سرداران او ملکان او خانان چېری دي هغه سیاسيان چېری دي یا اسانه خبره په زړه ورشه ما اوول خبره خدا ده چې په هر کور کې دا اغا غم دی څوک و جلو تر سيدل څوک نه رسیدلی نو چې یو سړی په خپل غم اخته یغه به دبل پیغام کې چېر شرکت چې دی هغه و کده یو خبره دویمه خبره دا دلته چې دا مشکم انسانان سره واسي جوړنګون مې دین انسانانو دی کورونا مې دین انسانانو دی, دی, انسانان دی، لکه نور په اصل حقیقت کې مشه حيوانیت تر رسیدلیو هغه کوم عمل دی چې حیوانانو کړی دي او مجنه دي کړی هغه کوم غلطکار دي چې حیوانانو کړی دي انسانانو نه دي کړی اغه زما استاد په دې معاشره کې دا خبرې چې د اغه ژوندۍ دي اول خود انسانیت خبره ده مش ټول انسانانو باڅ د انسانانو حيوانانو په مابین کې فرق چدي هغه راځي دویمه خبره چې د هغه د ایمان او چو د اسلام ده. ایمان کله سړی ته د اجازه ورکې چې چو چوک وژنو اسلام کله سړی ته د اجازه ورکې چې څوک درولاړيږي و زنانه یاد هغه څه مطلب هغه د کور پر معمولي خبرو باندې په څوک راولاړيږي دمر لوی قدم چدي هغه به عقل سېس ایمان او اجازه د خبرې نور کې بیا هم راله سلامات سلام پرما داسې زمانه به راشي نه به قتل په خبرې چې ماوللي مړي وکي نه به مقل په خبر چې زلي مرسو دله رسول پرما داسې زمانه را روان د حرج بهزیات ساحبه پرستونه وکر رسولله د حرج بیا تول کیژي مګونه به عامشي قلو نه به عامشي ا پته به نه لګېژې چوک مسوو چیرې مرسو پر چېش اولی مرسو. او داس ما استاده شارژ کارا زنده مثال دی چې ما او تایا او رو یای وینو نو په دې وبا یبه عزیزان خبره د مرګ بیا ځانو ته پښتان وایو پښتون تر بل ځان برتر بو دی خبره کې غلط په خبره کې غلط دی کزه زما انسانيت چیرې دی, دی. کزه زما چیر کز ایمان چیرې دی کزه زما اسلام چیرې دی کزه پښتون زما شفقت او رحمت چیرې نو دا ټول خبرې په ما کې بیا لبی از ور د دی يم چې یاره ماته څوک پښتون وای او کدا یو وخت خبره په ما کې نه اسمه داوه جوړ کړی چې زه پښتون یم دا پښتون والی خوان نه کی دا پښتون والی خوان نه کی په دې سړی شرمېږي بیا بل خبره داد دا مر الحمدلله پښتانانه مازیان دی منځونه ډېر کوم الحمدلله خلکین خبر داد دا عجزانو د دخل منزو داس ماستل منزونه د ظاهرل منزونه دی دا حقيقی منځونه ندی کدا ظاهر المنزونه نو وای المنزونه وای بیا به دا پیش اس ما اوسته په شارو کې نه ولی الله رب العزت فرمای ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر دا لا ارشاد د الله فرمای وای دلمن چدي دا انسان د غلطو کارو د فحش کارو د بدو کارو را درځي نو که دلمند سره ده بد و غلط کارو را گرزه نو ماو تایویل نه اگرزه ویل اگر مرولی دونه غلط کارو نکو اغا کم لوبه ده کم پیرشه ده اغا کم عمل ده چیز ما استا پا جون که ماو تایویل دلی یا ماو تا کری نده نو که معلوم است دل و دلمندون عرضی ده و ظاهری ده نور چی دلمانزکن پیغام ده اغه ما وطاته نه درې سيدلي دلمانځ چې کوم مطلب عمر دي دلمانځ چې کم برکت دي دلمانځ چې کوم حقیقت دي اغه ما وطاته را سيدلي نه دي نو دا تش منځونه به چا ته ګټه وکی نیک ياو الله پرمحي چې دغه مزب ته د بده کارو راګرځي موږ کوم دي چرې ضروري نه معلوم ادا سو يا به زما خبره چې دا زیم نعوذ بالله يا بده الله کلام نو ته الله کلام خو غلط نیسره ته ایمان ايمان دی نو معلومه ده سو مش غلط چې د امر چې کمنزونه کوو دازمر چې کمنزونه دی د ظاهرل منزونه دی دل منځه مخ ماو ته په ګناخ ته او بیا رال منځل د منځه په څو بیا په ګناخ اخته کیږي هیڅ رکم ماموله سو هیڅ رکم ژوندس سئسلو بیا په خبره داد عیزان دازما وستا په وطن کې پیښول دمر ډيري کیږي اولنی خبره ما درته وکړه چې انسانيت نسته د اسلام چې ماو تا کومه د اول لر پر هغه اسلام او ایمان یونه نو چې نوی نو له هازه ژوند بمې د انسانانو پر ځای د حیوانانو راکمه رنګونه بمې د انسانانو یی لیکن عملونه زمرد د حیوانانو دی تر ټولو بنیا دي خبره د عزيزانو چې سما او ستار وطن کې برداش نسته ورس پر دا روټ روان ستړک شه ولا تارن ورکا لیکه ته مور خور دښ کنځي الاینکه <سؤال> پلارکه بن ولاره تدغه پیازو رڑی ولا روان دي تا ارن ورکا دیتاته شاته وګوري برګي سترګي د سترګي د توني سي بیا خلص سره وشوري نو ظالم پلارکه روان وي پلارکه ولاړ وي پلارکه د سواري سره کرایه خلص نو زه شاته در پسي نو زه ظلم کوم که ته ظلم کې نو خو برداشت نسس ما واست په مشارکه او چې برداشت ني بیا خالي ورته وګوري داسه تماشه هر کو به خدا نه خاصه داسه مامله چې زنان به هم په ونوري او د کور مې به هم په وینوسی اېکسني بچي په سپیټال کې دا بابا یې مفات څوې په دامه سره لیکي او ا دې مفات دا غریبه په څه خبره ده دا؟, دا غریبه په دې څه خبره ده چې زې په سپیټال کې په سپیټال دونه قریب نهسته چې و دې ته یا خوراک ورکې چراک یا پلیس والا ولاړ یا د سپیټال کور ودان سټاف یې ولاړو اغه خدمت کوي نو بنیادی په خبره از ما او ستاپه دی وطن کې په معاشره کې برداشت ویم خبر داده چیز ما وستان پا دیم آشاراکی در عادالتو باور نستا بروسا نستا د دورو زمسالت عادالت لر ویسا پدوک کالی در خلاصیه نو خلق لیوه نیدی چی بیا پا عادالت پیسیلی که ورس عادالت لر ورس تب غریب یه تب کمزور یه تب مظلوم یه لیکن اوستات طرف چې بل دی غزالیم دی زورور دی ابد عدالت سر ملاوشه د جج سر ملاوشه د وکیل سر ملاوشه د شپې به د جج کور لر په نیمه شپه باندې ور شایسته موټر بوار کی جوړور دادا مسله ده د چا چا ټلیفون بمورل را راسی بیا په ساه عدالت قلم چې دی غ خرچ دی دا قلم الله رب العزت پرمای دا ما اے دا الله رسول پرمای دا قلم الله په خپل لاس جوړ کړی دی لکه چې انسان الله په خپل لاس جوړ کړی قلم یې خپل لاس جوړ کړی دی لیکن دا قلم بیا را ولادت سي غلط چې قلم غلط استعمال سو بیا به نتیجه چیش راوځي نتیجه دا راوته هیڅ قلم په جج په لاس په عدالت باندې باور نه لري او زما او استاد په ماشرکه دا خبرهسته سلو بل خبره داد عزيزانو چی اڅوک ځان پدې خبرو کې مجرم نه بولي نو ول را واخل ملکان خانان را واخل د قومو مشران را واخل شلواره په خبر زویې مشران بل بل اغو دی مطلب علاج نه دی کړی مسله نه د خلاصې کړې ورس ملک خو خان را ورسو تاسو ما دا پیسې لا د دا, دا, دا مسله در خلاصې دی د یول وتا توې زما د څوبې کې پرتی دي کتا ورته ویلې چې 3 لک روپیه کې پرتی بیا د وې 15 لک روپیه در خلاصو هم شله کته ورته ل چیرې د خدای د پاره راوکه بیا د خدای د پردې په 500000 کده نو چې د هغه صاحب خرڅو ملک خرڅو سردار خرڅو مولوی صاحب خرڅو نو بیا د مشري په بیا حال څه حاله دا غدي د ما چکمه خبره درته وکړ لیکن یو جماعت ز در شې م چې هغه جماعت چې دی هغه خپل ځان قصوروار ګړي هغه دعوت تبلیغ ولای دی دعوت تبلیغ ولا وای ورور د قصور ما ما ته د الله په حکمونو نه خبر کړې د پیغمبر علي سلام په طریقو نه خبر کړې ما ستارهنمای نه کړې نو چې نیمه ده کړې کا سر مزه ده لکه چې یو زوی غلط کارو وکي بابا او اس ما کا سر دي ما نه دور شو ولي ته یو دعوت تبلیغ والا وي ويار د از ما قصور نور هر سړی د براعت اعلان کړي زما پس زچو کېم دایچو کې دي ولي جنګونه سر کوي ارشد نو دا غور لګیدل دی دغه ور بیا سبا چاو کور دوه کورن سره څنګه پر څنګه په کور کې ور دی ابل بيغه م پر یاره دا ور چې دا کور وستو ځل صد دا بل کور ور دی او بیا معمولې خبره یوه په سر کنه دا د بستا ټال د بسته بودام د بستا مارکیټ د بستا بازار دا څه کې دا تورې یې کوي معمولې په سر کنه دا سيګريټ چې د ارزې وي سيګريټ سکول دمنه پټړون پمپلر تا ورس هغه اس ګریټ ونهس کوي معمول خبره د ور ور بوله کیږي په عربور په توانون نقصانونه به وس انسانانو په کتاب آسي دا س ما اوس تا خبره ولا دی نیمه خبره ز کم زې تا ورسوي 15 جنازې بر یو زې د یو کور د یو کور غره بل قوم راغلی اغه پر دې راغلی او نن نن د کور مصلحه مشران نه حل مشران نا اهلسو مشران خردسو مشران هر سړي د جان مفات غورې د خپل جان و ګټه ته غور بیا ستا پیسې لادر کيه کده د غټنو په کې بیا د پیسې ستا پیسې په کالو نظر کيه او ته د روپی د لره ورونه بیا د پدوی اورځي کې کپ زور وک پرزا وک هر شي ولا ک په دباو بیا د پیسې لادر کيه ذس ملکان و خانان و سرداران و ملایان بیا د رسول د جهنم مستحق بل لدی چې دا جهنم یاندي سې سول الله رب العزت دې کور غم چې دی غورس الله دې دي دې مرداګان مغفرت او فرمایي الله دې ما مل سره او فرمایي هر مسلمان د داسي حاله وساتي هر انسان الله د داسي حاله وساتي الله رب العزت پر دې وطن باندې خپل رحم وکي الله دې فضل وکي هر اورستر بولي بتره ده هر اورستر بلا غمګینه ده الله رب العزت دې هیڅ چپر کور نه راولي مج نه غاړو مژنه غواړم خدای پاک د افهیت ماملاو پرمای الله د مغفرت ماملاو پرمای هر مسلمان دی الله د داسه حالو ساتي الله د حفاظت وکي خو بس عزيزانو مشتي په کورو کې دغه مسلې راځي چې د معاشري سې او مژ معاشري سې او مژ نو مشتي بایچي دغه مسله په ش انداز مشران خلاصه کی د زور کار نه دی د جبر کار نه دی د د مطلب د و حل او د بس وې ورګل وک کې ورګل وې د ورګل وې شرط د دې تر ټول به غیرت ور هغه چې هغه دې زبردست ژوند تیر ولس ځان به غیرت کې بیا ورګل وک ولس او کله ځان غیرت من کې بیا ورګل وې نسې کولای بیا دې حساب واړې کتاب واړې ژوند واړې جنگ کې جګړه کې به شون کې کورن سره تبا کې سې سلو ورګل اول شرط د ته ځان به غیرت جوړې او چې بی غیرات شویدیر شایستاو رو گلوی کیجه او که تاول زی غیرات منی ما بیادی خالی ده خبل غیراتی ساب لگوچو و کم زیتا با تاور زیم